To uredno. Hvala za enkrat avtorju. Zdaj pa vabim, novinar za novinarsko vprašanje. Ja, le še zvoljno. Ja, hvala lepa za vaše vprašanje. Gledajte, vi bistvu, ljudje, ki smo spremljali to zadevo, vi poklicno, ja se iz tega publicističnega vidika ni dobenih razhajanj, pa dobenih dvomov. Ljudje še zdaj zamenjujejo raziskavo, ki se je začela v sami patri strani finskih kriminalistov in pa seveda z velikim pokom, ki je bil sproduciran za to, da se vlada ne zajanša. Dobenik ni trdil, da se afera ni začela v Patriji, kjer so našli uh, dokumente tudi iz tega egipčanskega posla. Uh, del, ki pa govori o samem velikem poku, ki ga to, ko omenjate, tega uh, uh, Aleksandra Lucu, uh, Lucu, Luca, napovedal, pa gre dejansko za tisto za tisti izvirni pok, ki je bila v, v kontekstu v obtožbe, lažnive obtožbe, uh, ki naj bi govorila o tem, da je Janez Janša ravnako koruptivno Tukaj v knjigi stati dve, je ta razmeta dokaj dobro postavljena, se točno vidi, da tudi avtor sam, se pravi jaz ne govorim o tem, pa tudi uh, sam obtoženi Čerček na rekovej, ene zanje ni govoril, da so zdaj čisto vsi akteri od finskih kriminalistov v tem komplotu sodelovali. Ne, ampak pa če se vrne vse afera sama, ki govori v kontekstu obtožbe Janša, se ni začela. Za to, za to napovedjo. Takrat je bilo samo napoved. Začela se 10. aprila 2008, ko Drago kos priča na Finskem. Takrat se je začela afera v smislu uh, pritaknitve imena Janeza Janša v afera. ofera. prej pre, pre tem, pred tem pričanjem ni uh, janez Janša uh, predstavljal dobenega uh, aktivnega akterja tukaj noter. In seveda tudi uh, štabni dokument, ki so, ki so ga našli na Finskem, je uh, predstavljal v, v smislu Jana Zajmana še en veliki prašaj, ne, ne pa dele rešitve. Tako da tukaj moram čisto jasno povedati, da gre za dve različni stvari, za recimo realno afero, ki se začela na finski patrioti in za umetno stvarjeno afero, ki pa je kolumnirala v tej resnici o patriji. Tukaj to moramo ločiti. Ne? Ja, Srečno hvala. Če zanima, kako predstavljate, da vam do prela, da Mhm. Ja, v bistvu, hvala lepa za vprašanje. Naj vas popravim. Leta 2006 na lokalnih volitva sem za svojo listo sodeloval na volitvah. Maribor, naš dom, ni imela dobene veze z, z pivčevo listo. Ko drugo, pa ti moji sveto, svetovnozorski eh, preference do politične opcije so jasne. Jaz sem več čas odkrit simpatizer te pomladne opcije, desno-sredinske, ampak v... v eh, ko govorite, povezujete, to mojo predelitev za knjigo nima dobene veze, kot se neko gre za neodvisno novinarsko raziskavo, ki je operirala z javno dostopnimi dokumenti in medijskimi zapisi, gre seveda za kredibilno, za sveda če je slovenski novinar, je bolj manj tudi sebe, smatrate za kredibilne, v tem korpusu teh virav so medijske objave predstavljali 81%, tako da mislim, da tukaj je, seveda Na ne moremo teh dveh stvari povezovati. Že ja. šank, stankar, Katere? že ne, ne, ne, ne. Vse simpatizer sem bil vedno. Še kakšno vprašanje? Potem bi se vam pa zahvalil za udeležbo na tiskovni konferenci. Hvala.